Ja kuvaus jatkuu. Perunat kypsyy edelleen. Me laitoimme valurautapannun lämpenemään. Kastiketta on vähän jatkettu lisää. Nyt ruutetaan, että paistipan lämpenee ja sitten alkaa pihdyt niin mennä. Nyt tarvitaan joku vuokaa. Kaksi minuuttia per puoli. Se on naura ulkofilettä ja otettu tunnin verran sitten jääkaapista ja leikattu valmiiksi pihveiksi. Suola arancia per noi tämä on Ensimmäiset pinnit, jotka on valmiit. Laitetaan pihviin vähän alkaa levähtää tuolla kulhossa ja odotellaan jälkimmäistä vielä kykymistä. Se on vähän punaviiniä siinä. Perunotto ja salaatit on lautasella ja kulkussa on lisää. Tämmöistä tällä kertaa. Hetken päästä päästään syömään ja herkuttelemaan. Uskon, että on hyvää niin kuin tähänkin saakka yleensä on aina. Tilaa kanava jos kiinnostaa ja palataan juttuun taas jossain vaiheessa. Moro moro!